صلاتك صلاتك بشخص المصطفى اجعل صلاة بشخص المصطفى اجعل صلاة عيال سعادة وخلدنا تجه سعادة سعادة سعادة, سعادة تجه صلاتك لو لو لو لو, لو, لو, لو تنقبل رايدها لا صلاتك صل على صلع النبي سيدي البريه صلوات. ما شاء الله، والله صلواتك متبشر بخير. مجنون بمحبتك حي مجنون كلمات العشق يا حيدر شوي مجنون بمحبتك حيل مجنون العشق يا حيدر شوي ينبابك ينبابك يلوذ القلب تعبان يا ام بابك يلوذ القلبه تعبان يرتاح ويرد متروس حنية تجبر خاطر خاطري أنا تجبر خاطر كم ذكرى مرات وظل محتار محتار ما حد يعرفش بيه وظل محتار ما حد يعرفش بيه ياخذن خيال خيال ياخذن خيال خيال خيال أوصفن تعلي وأشوف الناس وأشوف الناس كلها تصيح معلية ترى الحب مو جريمه مو جريمه بعالم الشوق ترى الحب مو جريمه بعالم الشوق يا عم حب حيدار حي حب دروطن حبح والوطن قدسية أصيحا يا اصيح يا علمو بس بالاذان اسمك بس مله بكل فروض مقريه ضمان ضمان بحضان الوف بالحب ضمان ضمان بالحب ضمان ضمان عرفت بالحشر حب حيدر أنا أين أين عرفت بالحشر حب حيدر ضمان ضماني وفوزا بالولاية الولاية يا صلوات شنو حسدناكم ابويا بشرون العريس ما اجا بعده شنو احنا شنو ذنبنا عمي شنو جاي يأخذ صور بينك وبين يسولف يا الحبيب والسوالف قلبي يعيش بينك بياناكو بيانا, بيانا زوليف يا الحبيب والسوالف قلبي ينشب ديها انا ما اقول لك غير بس كلمه تعال انا ما اقول لك انا ما ما لك غير بس كلمه تعال إش قد سوى وين ألقاك يا ديبلات وابو صبر رزقي بالك يم عم فدوى اروح لك الله يحفظكم ان شاء الله اي أيوة والله فدوى اروح لكم احنا جايين هنا بخدمتكم الله يجعل ايامكم كلها افراح ان شاء الله ومسرات ودائما تلتقون على الموده وعلى المحبه وعلى الفرح الله يحفظكم ان شاء الله بينك وبين الشو يا الحبيب والسوالف قلبي يا شبدي هي أنا ما أقلك غير كلمة تعال تسوائل بيها قل لي وين ألقاك يا نفحة هواي قل لي وين ألقاك يا نفحة هواي غروض ذبلت وبصبر أزقيها مرت الأيام مر السنين او شوفتك يا الغالي متمنيها وجهي انا وجهي انا وجهي انا فرحنا بعرس عبوسي وجهي انا وجهي انا أي أي أي أي شموع الفرح عشره عشره وجينا وجينا وجينا القمر قدام صار احمر وجينا وجينا بحبنا اليوم خل نفرح علمنا أمنا النجف وطلعنا علمنا أمنا النجف وطلعنا علمنا علمنا أو أبو أو هنا علي على الغيرة على الغيرة علمنا يد الله الذي لزمت علمنا روح السال طريق الغابرية صلوات هسه العريس غاط هناك بعد احنا نفرح ونصفق ان شاء الله بين ما يجينا عباس فدوى اروح لكم وذكر علي عباده ان شاء الله الكل يصفق شبابنا اللي بالباب خلي هنا يجون يمنا فدوه اروح لكم الله يحفظهم ان شاء الله مولا علي علي ومولا علي علي ومولا عليه علي علي عليه ومولا علي علي مولا علي علي, مولا علي, علي وماو لا علي عليه وماو لا علي عليه، علي هذا كراهار هذا كراهار علق الكون عليه بجفوفه حامل الجهاهر حامل الجهاهر خطة القاع ثلاث حروفه ماو لا علي عليه وماو لا علي عليه وماو لا علي عليه وماو لا علي عليه علي علي مولى علي علي مولى علي علي مولى علي علي هذا كراها هذا كراها هر علق الكون علي بجفوفة حامي ينجاهار حامي ينجاهار خطت القاع ثلاث حروفه ، ماو عليه علي عليه ، ماو لا علي عليه ، ماو لا علي عليه ، ماو لا علي عليه ، ماو لا علي عليه ، ماو علي عليه ، ماو لا علي عليه ترى ذكرى علي عباده وهن كلمتين فدوا اروح لكم كل احنا جايين نفرح ان شاء الله واكو ناس كباريه وعندنا ناس ان شاء الله كلهم في مقامه احنا نكمل وبعد هو شنو يصير ورانا ما نعرف فدوه اروح لكم فريد الصفقه ان شاء الله لامير المؤمنين مو الواحد مو اليه اي ايوة والله فدوا اروح لكم يلا بعد روحك ومولى علي علي ومولى علي علي ومولى علي علي ومولى علي علي ومولى علي علي, علي, علي. امنا والله بكم. وماو علي علي عليه علي علي عليه وماو علي عليه وماو لا علي عليه علي هذا كراهار هذا كراهار علق الكون عليه مجفوفه حامل الجهاهر حامي الجهاهر خطة القاع ثلاث حروفه صبقه صبقه صبقه هلا هلا هلا هلا هلا همو <تصفيق> <أولى> على عليه علي همو <تصفيق> على عليه علي همو على عليه علي همو على عليه علي للعواذل علي اوضح نيتي للعواذل اوضح نيتي شيعي وامتاز أنا شيعتي للعواذل أوض شيعي وامتاز أنا عيتي من الحسين فخر تربيتي فخر تربيتي دم لطفوف صبغ جنسيتي دم لطفوف صبغ جنسيتي عندي <تصفيق> فصات صوت بسمات سجلت ما عليه ما عوفة هذا كرار هذا كرار على قلك على على على على على على على ما ولا على على ما عليه على على ما ولا على على ما عليه على على مولا علي عليه مولا علي عليه مولا علي علي مولا علي عليه للنواصيب علي علي علي علي علي اوضح نيتي للنواصيب اوضح نيتي شيع وامتاز أنا شيعتي للنواصب اوضح نيتي شيع وامتاز من لحسين فخر تربيتي، من لحسين فخر تربيتي، دم لطفوف صبغ جنسيتي، دم لطفوف صبغ جنسيتي، عند فصاهاات صوت بسماهاات، سجل دماي علي معوفه، هذا كراهار، هذا كراها علق الكون علي علي عليه، مولا ولا علي علي، ما علي, علي, مولى علي, علي, علي عليه و علي عليه عليه ماو عليه عليه عليه علي لا عليه عليه علي لا عليه عليه ماو عليه عليه غصبا اليوم على عذاله غصبا اليوم على عذاله غصبا اليوم على عذاله لحن العياد عزب مواله غصبا اليوم على عذاله لحن العياد عزب مواله حاجب الليل يبيع هلاله حاجب الليل يبيع هلاله تقصر القاع تشيل ظلاله تقصر القاع تشيل ظلاله فحل الفحول قدل سهول مد الفراش فراش معروفة هذا كرار هذا كرار على الكون <سؤال> كان علي علي عليه صبغة صبغة صبغة صبغة صبغة مولى علي علي مولى علي علي غصبني اليوم على عذاله, عذالة لحن العياد عزب مواله غصبني اليوم على عذاله لحن العياد عزب وما اله حجب الليل يضيع هلاله حجب الليل يضيع هلاله تقصر القاع تشيل ظلاله تقصر القاع تشيل ظلاله فحلل فحول قد الاسهول فحلل فحول قد الاسهول بدل الفراش فرش معروفه هذا كراهر هذا كراهر علق الكون عليه عليه عليه هاي الفرحه مقبوله محتاجين هالهوله هاي الفرحه ايه ومبارك مبارك عرسنا مبارك مبارك مبارك عم شبابنا تعالوا نافذوا أروح لكم بقيت الله لنا جاي العريس يلا ايه ايه مبارك مبارك عريسنا مبارك مبارك مبارك عريسنا مبارك عريسنا, عريسنا وعروسه لهم تلوق الهوسة عريسنا وقالوا ان الناس يقولون ان الرئيسنا مبارك ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس قال ان الناس يقولون من تزوجك من نصدينا قال مولانا ان الناس من ان الناس من نص الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس حلال دين من منتزه من عتابت من منتزه عاد عبيد بويا من تجاو من نصدين صبغه صبغه صبغه صبغا صبغا بالفرح حلوها صبغا صبغا يا ولد على جوحها صبغا صبغا خلهم يسمعوها صبغا صبغا خلهم يسمعوها للعريس وللعروس اهدوها للعريس وللعروس اهدوها يلا يلا يلا يلا يلا, يلا, يلا, يلا, يلا شنو بس لا تعبت معهم يلا ايه يلا يلا فرحه قلبي الغالي يلا يلا فرحه قلبي الغالي يلا يلا جن قمر ويله يلا يلا فرحه قلبي الغالي يلا يلا جن قمر ويله يلا يا يا بس ما ابو الحسنين احلى ليالي، بس ما ابو الحسنين احلى ليالي، هاي ليلة من العمر كلوله، والله يستاهل بعد هلهوله هلهوله هلهوله، هاي ليلة من العمر، ايه والله يستاهل بعد هلهوله، صفقه صفقه صفقه، هلا اجا العريس، يلا ابوي صفقه صفقه العريس، صلوات صفقه، يلا ابوي عبوسي تعال إيه إيه سافكيا سافكيا بلفارا هلا هلا هلا هلا سافكيا سافكيا بلفارا هيلو ها سافكيا سافكيا يا ولد العيلجوا ها سافكيا سافكيا خلي هما يسمعوها ها سافكيا سافكيا خلي هما يسمعوها للعريس وللعرس اهدوها للعريس وللعرس اهدوها يلا يلا فرحوا قربوا الغالي سافكيا عفيه عفيه عفيه هلا يلا يلا فرحه قربي الغالي يلا يلا الفرحه قربي الغالي يلا يلا قمر ويلالي يلا يلا يا عشق دلالي يلا يلا يا عشق دلالي ما ابو الحسن يا احلى ليالي ما ابو الحسن يا احلى هاي ليلة من العمر كلوله والله يستاهل بعد هالهوله هالهوله هالهوله إيه هاي ليله من العمر قليله والله يستاهل بعد هالهونه هوس هوس اليوم خنسويها هوس هوس اليوم خنسويها هوس هوس فوقه خلينا نحليها هوس هوس اليوم خنسويها هوس هوس فوقه خلينا هوسه هوس هوس ليله من تضريها هوس هوس ليله من تضريها كل حبايب قلبه تحضر بيها كل حبايب قلبه تحضر للشباب الحلوة أحلى منية ربي زوج أهلي العزوبية، للشباب الحلوة أحلى منية رب زوج أهلي العزوبية، يا ألف مبروك هاي الليلة يا ألف مبروك إيه يا ألف مبروك هاي الليلة يا ألف مبروك هاي الليلة ويا هليل صبقة صبقة صبقة صبقة صبقة ايه يا ألف مبروك هاي الليلة يا ألف مبروك هاي الليلة يا ألف مبروك يا ألف مبروك هاي الليلة هاي فرحة تناومت هاي فرحة تناومت انيها حنا تلقى ادمان هاي فرحة تناومت انيها حنا تلقى ادمان هاي فرحة تناومت حنة الغالم انتظريها وبهلاه العشق نحييها وبهلاه العشق نحييها تفرح الناس لك خليها وخليها وخليها يا ألف مبروك هاي الليلة يا ألف مبروك ايه يوم تنت كل اصحابك، أيوم تنت عذرة كل اصحابك بالعشق راددت احبابك، أيوم تنت عذرة كل اصحابك بالعشق راددت احبابك، جابها الشوق وجدت البابك، جابها الشوق وجدت البابك، نذرة ازهار فرح بعتابك، نذرة ازهار فرح عمها خوتها، ها خوتها لا لا مو قويه ها ربعك ربعك يا عريس اليوم متعني والك جايه هاي الكم ربع العريس ربعك ربعك يا عريس اليوم متعني والك جايه فرحانين فرحانين ويقولون الف مبروك وهواية يا عم فرحانين ويقولون الف مبروك وهوايه عدهم عدهم كلام وياك عدهم كلام وياك ويقولون بحجايه وها خوتي ها هاك واحد يديكم رباط له ها خوتي ها بعرسك يا الغالي بعرسك يا الغالي بعرسك يا الغالي بعرسك يا الغالي أخير هوسة سلم البين حتى ما نطول عليكم عفيا عفيا عف أم البنين لجابت العباس عفيا عفيا عفيا ام البنين لجابت العباس غيره غيره ومرجله غيره غيره ومرجله ونور ووفاء واحساس عضيد حسيل هذا وصاحب اللماس وها بج معطى وينظر الإحسان بج معطى وينظر الإحسان إن شاء الله أفرح دامع الجميع على المحبين فاصل